كل عام وأنت بخير يا يمه هذه الشيلة إهداء إلى الغالية رضيهم سلطان من بناتها وأبنائها وأحفادها بمناسبة العيد كل عام وأنت بألف خير كل عام وأنت بألف خير انتي <تصفيق> يا العيد انتي لابتسمتي وضحكتي بسمتك احلى بسمه بسمتك احلى بسمه فرحه العيد هل توسع ولما احنا جمعة ولما والشعر والقصايد انت بارك وعايد عاد عيدك يمه كل عام يا سلطان وانتي بخير وافرح يا الحبيبه المهمه انتي, انتي يا العيد انتي ابتسمتي وضحكتي بسمتك احلى بسمه بسمتك احلى بسمه يعلى عيدك مبارك والسعادة اضل فالك يا رب يا عظيمة وانتي من الله نعمة وانتي من الله نعمة طيبك <تصفيق> دايم يزيد للقريب والبعيد مدت يدك الدمة تسعدي الكل حولك يا الغرامان مثلك فيك طيب وحكمة واهتمامك بغيرك تعطي الناس خيرك قبل نفسك يا يما قبل نفسك يا يما كم حوائق قضيت وكم باب والله كلن خيرك وصره لين تحقيق حلمه لين تحقيق حلمه يحفظك عالي الشان يا غلا أم في سعادة ونعمة في سعادة ونعمة يكتب الله أجرك والله يمد عمرك ويحفظك لنا يا يمه ويحفظك لنا مه ما قلناه بمضحك ونوفك حد فعل ولا بك فعل ولا بك فعل ولا بكلمة, فعل ولا بكلمة